Hej igen, jeg er tilbage. Jeg har haft lidt svært i 2022, så derfor har jeg ikke fået lavet videoer, men jeg vil prøve at komme tilbage i en I den her uge der skal det handle om ansættelsesret, specifikt om Stor bededag. Statsministeren vil gerne afskaffe den, og vil måske have folk til at arbejde gratis den dag. Og det er mærkeligt i sig selv, men det stikker også dybere. For lov om helgedag handler ikke om arbejdsmarkedet, om fridage eller om løn. Det var en religiøs forløber for lukkeloven, og indtil 1991 så forbød den teater og cirkusforestillinger, fordi man mente, at folk burde være i kirke på hele Den specificerer ikke, hvilke dage der er hellige, og forbestillingen den er afskaffet, så loven er nu praktisk udnyttet. For jurister, som Mette Frederiksens udmænding, der var det samme, som hun siger, hun vil ophæve tyngdeloven. Socialdemokratiets største bedrift nogensinde er den internationalt anerkendte danske model. Og for vi de klogere på dansk, så har jeg talt med Katrine Bastiansen fra Fagforeningen DM. Den danske model betyder, at det er arbejdsmarkedets parter, som forhandler løn og ansættelsesvilkår for lønmodtagerne. Det er meget atypisk, at man ser at regeringen lave den her type indgreb forud for en overenskomstforhandling. Vi har tidligere set, at regeringen laver lovindgreb på bagkant overenskomstforhandlinger. Det så vi blandt andet for lærerne i 2013. Så det, der er typisk denne her gang, det er, at det kommer forud for nogle ret store overenskomstår. I 2023 har Industri- og Transportområdet overenskomstforhandlinger, og i 2024 kan vi se frem til overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Det vil altså sige, at regeringen tvinger arbejdsmarkedets parter til at tage noget med til forhandlingsbordet, som de ikke nødvendigvis ville have gjort ellers. Arbejdsmarkedets parter, det er virksomheder og deres ansatte, og som led i forhandlinger, så accepterer vi i Danmark lovovertrædelser, som f.eks. fagforeninger blokerer adgangen til virksomheder, eller at virksomheder lukker dørene for deres ansatte og nægter at lønne dem. Det er en del af overenskomstforhandlingerne. Der er konflikt, indtil man bliver enige, eller indtil forlisinstitutionen gennemtvinger en aftale. Og forlisinstitutionen, det er en domstols institution under samme tag som Arbejdsretten, med forlist personer, som udparets derigennem. Og arbejdsrettens medlemmer, de udpeger arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne, og de vælger så et formandskab blandt dommer ved det almindelige domstol, primært højesteret. Hele den struktur er et godt billede på den danske model. Arbejdsretten og forlisinstitutionen, de understøttes økonomisk af staten, men det er ikke en offentlig myndighed. Jeg synes personligt, det ville være godt for mange aftaler, hvis man på forhånd blev enige om et tvistløsningsorgan. Og hvis man, ligesom jeg, læser and Conditions på hjemmesider, så kan man se, at det faktisk står i mange aftaler, at man har det her tvistløsningsorgan. Og EU har lavet en model for forbrugere, men den er ikke rigtig slået igennem endnu. Men netop fordi parterne har styr på det med konflikter, så lader politikerne være med at blande sig. Eller, det gjorde de. For som Katrine siger, så er Christiansborg for nylig begyndt at blande sig mere. I stedet for at lade folk blive enige, så gennemsvinger regeringen og folketinget deres forslag til løsning som en lov. Og det er hverken til virksomheder eller til de ansattes fordel. Og jeg spurgte også DM's forband, Camilla Gregersen, hvad hun synes om ideen? Jeg synes faktisk, det her er det grundlæggende af dårligt forslag, fordi vi har faktisk brug for at værne om vores fritid, og vi har brug for at værne om de få sprækker, vi har, hvor vi faktisk har lov til at holde fri i arbejdslivet. Hvis politikerne så går ind og insisterer på det her, at de vil fastholde det, og det er der jo meget, der tyder på, så er det klart, så vil vi som fagforening gå ind og sikre medlemmerne bedst muligt. Og de steder, hvor man fjerner friheden, der vil vi sikre, at de så fortsat får løn. Det skal ikke være gratis at fjerne en fridag. Og det er ikke overraskende. Selvfølgelig vil fagforeninger ikke acceptere, at staten grundlæggende ændrer forudsætninger for arbejdsmarkedet. Hvorfor lave overenskomster og ansættelseskontrakter, hvis de altid bare kan ændre sig den siddende regering efter for godt befindende? På den anden side der kan man sige, at okay, helgedage er måske en statslig ting. Stor blev formaliseret i i 1700. Og selvom helgedagsloven ikke handler om arbejdsmarkedet, så kan man argumentere for, at den illustrerer, at staten bestemmer, hvilke dage der er hellige. Jeg spurgte Katrine. Vi ser på nogle overenskomster, at helgedagene faktisk er skrevet ind. Specifikt er der også oplistet, at stor bededag tæller som en heldigdag. Hvorvidt det kommer til at blive fortolket, når vi går på den anden side af det her lovindgreb, det er jo selvfølgelig lidt svært at sige, men det er klart vores vurdering, at for de områder, hvor man har skrevet det ind i overenskomsten, der vil det være gældende også fremover. Det stiller selvfølgelig hele det brede arbejdsmarked, der ikke har overenskomster i en lidt svær situation, for de ser frem til en øget arbejdstid. Og her bliver det spændende. Hvad gør man, hvis ens ansættelseskontrakt bare henviser til helgedage? Jeg kiggede på den største overenskomst, Industriens overenskomst, og den nævner i en paragraf alle helgedagene, men et andet sted så står der, udover de til enhver tid gennem lovgivningen fastsatte helgedage, så 1. maj grundlovsdag og 24. december hele fridage. De til enhver tid gennem lovgivningen fastsatte helgedage. Det er en pusi-formulering for i en normal kontrakt vil jeg sige, at man anerkender derop op til lovgiver. Men på det her område det er ikke blevet ændret siden år 1700, så det er ikke et område, hvor man er vant til store forandringer. Heldigvis så starter denne overenskampsmæssigt tale. Parterne er enige om, hvor lovgivningen fremover måtte gribe ind i parternes bestemmelser at der er rettigheder, at parterne forpligtet til positivt at medvirke til, at det oprindelige aftaleforhold genoprettes i det omfang, det er teknisk og lovmæssigt muligt. Så dansk industri og CEO-industri er ikke dumme. De har på forhånd aftalt, at de internt ophæver lovgivers skøre idéer. Det er de forhandlinger, som kommer i år, som Katrine fortalte om. Men hvad med alle os, der ikke arbejder i industrien, så f.eks. Camilles medlemmer? Vi har som fagforening allerede nu kigget på, hvordan er medlemmerne sikret, og det er faktisk ret forskelligt. Hvis du kigger på statens område, så har vi en arbejdstidsaftale via overenskomsterne der, som går ind eksplicit og nævner store bededag, det gør det faktisk vanskeligt at fjerne den som en lønnet fridag. Hvorimod andre steder, så er der bare nævnt øh, heldedag over en kamp, det gør det måske lidt sværere for os at fastholde, at det er en lønnet fridag. Og så har du hele det private akademiske arbejdsmarked, hvor der ikke er overenskomster på store dele af det. Og der står lønmodtagerne faktisk sværere i den her situation. Det vil vi selvfølgelig gå ind og hjælpe dem med. Så banen er kridtet op. Selvom 2023-forhandlingerne kun handler om industrien, så kommer alle lønmodtagere og arbejdsgivere til at følge det meget tæt. Det skulle have været en helt normal forhandling. Man kan sammenligne det lidt med en juleaften i en kernefamilie. Mor og far er ikke forelskede i hinanden, men de bliver samme for børnene. Og midt under maden så spørger et barn, og vi kan kalde barnet det: Hey mor, har du egentlig tilgivet far, at han knallede en af sine elever? Det bliver stemning i forhandlingslokalet, og jeg er glad for, at jeg er ikke skal med. God weekend. Her kommer jeg jo lige et bonusklip. For to år siden, så spurgte jeg Kanda Cdik om den socialdemokratiske regering, var interesseret i at konvertere hele dage til valgfri fridage, så den ansat selv kunne placere dem afhængig af religion, kultur og familiemønster. Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister, i den socialdemokratiske regering, svarede meget socialdemokratisk,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 Det mener jeg ikke, at vi skal bøde med, og vi som regering fra Socialdemokratiet og Folketinget bør fastholde, at emner som dette forhandles af og mellem arbejdsmarkedsparter. Og det var altså Mette Frederiksens beskæftigelsesminister. God weekend.